בסרטון האחרון דיברנו על זה שיש לי חבר, ואני בוקח את הקצה השמאלי שלו. יכולתי גם לקח את הקצה הימני, אבל לקחתי את הקצה השמאלי, ותנטלתי אותו כלפי מעלה. אחר כל הדרך כלפי מטה, ואז חזרה למצב ההתחדתי. קצרתי הפרעה בחבר, ואחר שתנטלתי פעם אחת את החבר, מעלה ומטה, הפרעה עצויה לראות ככה. ההפרעה התקדם לאורך החבל, התקדם בצורה כזאת. אצבעה זה בשחור. זה מיד לאחר שתלטלתי את החבל, פעם אחת מעלה, מעלה. החבל יראה משהו כזה. אם אני חכה זמן מסוים, החבל יראה ככה, והנחה שזה היה תלטול אחד פעמים. החבל יראה משהו כזה. כאשר הפולס התקדם לאורך החבל, הפולס הזה התקדם לאורך החבל בסרטון האחרון, מהפעה הזאת, המתקדם ומתפשט את האורך החבל, או שלא בהכרח צריך להיות תווך קראנו גל לגל אחת פעמים הזה קראנו פולס זהו פולס כי יש לנו בעצם רק הפרעה אחת בחבר אם אני אמשיך בטלטול אם אני אמשיך מעל המטה מעל המטה בצורה החברת שלי יראה כדי לצייר את זה ברור, זה יראה משהו כזה, כאשר ההפרעות, פעם נוספת, התקדמו ימינה. הם התקדמו ימינה במהירות מסוימת. בסרטון הזה אני רוצה להתמקד בסוג הזה של גלמי, כבר שאני מזיז את הקצה השמאלי, מעלה-מטה, בצורה מחזורית. ובכך יוצר את המחזוריות האלה. זה גל מחזורי זה גל מחזורי התנועה חוזרת על עצמה פעם אחרי פעם אני רוצה לדבר על חלק מהתכונות של גל מחזורי הדבר הראשון שlaresomicלות הוא עד לאיזה מרחק טלטלתי את קצה החבל מעלה מטה עד לאיזה מרחק ממצב המנוחה הגיעות בתנועות האלה איזה מצב המנוחה של החבל קלה עד לאיזה מרחק מגיעות את מעל ומתחת למצב המנוכן המרחק הזה אנחנו קוראים משרעת המרחק הזה שייר את זה באדון המרחק הזה הוא המשרעת של הגל מלאכים מדברים על גובה הכוונה שלהם היא מהחלק התחתי מהשפל של הגל עד ל-C היא ממצב המנוחה עד ה-C של הגל. ללשומת. אני מניח שאתם יודעים מה זה ה-C. ה-C הוא הנקודה הגבוהה ביותר בגל. זה ה-C וזה השפט. אם אתם נמצאים מסירת דייק. ואתם רוצים לדעת מהו גובה הגל. אתם תתעניינו בגובה הגל. במיוחד עם מסירה שלכם יושבת כאן. עליכם לדעת מהו המרחק הכולל הזה. בכל מקרה אני רוצה לדבר זה, זה הראשון הקשור לגלים. כאן אני לא יצרן המנעני החבר לקצה או השמאלי אתם ודאי מבינים שהגרף הזה יכול ליצג סוגי גלים שונים מדובר בעצם על תנועה ממצב המנוחר ומיקום אפס עד למשרד השאלה הבאה שכדאי לחשוב עליה לא רק עד איזה מרחק את החבר מעל המטה גם כמה זמן לנו ללכת? כל הדרך למעלה, כל הדרך למטה וחזרה להתחלה כמה זמן לוקח מחזור 1 מחזור יהיה תנועה מטה וחזרה להתחלה כמה זמן מחזור 1? מהו זמן המחזור? אמרנו שזה תנועה מחזורית. כל מחזור היא על אותו גל כמה זמן מחזור 1? זה זמן המחזור, period. כמובן שהיחידה שלו היא זמן, יכול להיות זה בשתי שניות, שתי שניות ללכת למעלה, מה טוב חזרה להתחלה, מה למעלה, מה זה שתי שניות. זה קשור לזה כמה מחזורים יש בשנייה אחת. במילים אחרות ניתן לדבר על זמן מחזור כמספר השניות לכל מחזור. אפשר לכתוב את זה. כמה שניות لكل מחזור? בדוגמה, זמן מחזור יכול להיות חמש שניות למחזור. או אולי שתי שניות למחזור. עכשיו שואל כמה מחזורים יש בשנייה אחת. אני שואל את השאלה ההפוכה, זה לא... כמה שניות לוקח לי ללכת מעלה מטה וחזרה להתחלה. עכשיו אני שואל, בכל שניה, כמה פעמים אני ללכת מעלה מטה וחזרה להתחלה? כמה מחזורים בשניה? זה ההופכית של זמן המחזור. תסמים את זמן המחזור. בעות T גדולה. זאת תדירות. F. היחידה היא מחזורים לשנייה. אם זמן המחזור הוא 5 שניות למחזור, זה אומר שאני עושה חמישית מחזור בכל שנייה. אני לקחתי את ההופכית של המספר הזה, זה איקיוני, כי הדירות הפכים, אחד של השני זה כמה שניות במחזור, כמה זמן הוקח ללכת למעלה, מטה וחזרה להתחלה. זה כמה פעם אם אני הולך מעלה, מטה וחזרה להתחלה בשנייה אחת, אתם הפכים אחד של השני. שהתדירות היא 1 חלקי זמן המחזור. או גם שזמן המחזור שווה 1 חלקי התדירות. אני אומר לכם שאני מרעיד את הקצה הסמלי הזה בתדירות של 10 מחזורים לשנייה, תלך גם היחידת של התדירות היאaaa אז şöyle passport זה היא עשרה left זה יכול להיות שכ iterations עשרה left זה עשרה מחזורים לשנייה אם wrap זמן המחזור הוא 同nymi חלקי, חלקי, חלקי 10 שניות למחזור זמן המחזור הוא זמן המחזור הוא אחת חלקי 10 שניות למחזור וזה חלקה אחת חלקי 10 שניות למחזור אם אני יכול ללכת מעלה, מטה, וחזרה להתחלה עשרה פעמים בשנייה, זה ייקח לי אחת חלקי עשר שניות לעשות את זה כל פעם. שאלה נוסף שאפשר לשאול לי, באיזו מהירות הגל הזה מתקדם ימינה? במקרה הזה, כן את <תקדמו> אלינו נחשוב לאיזה מוחה קגיע גל לאחר מחזור אחד, לאחר זמן מחזור אחד, לאחר שתדמתי זה פעם אחת לאיזה מה מוחה? מנקודת המנוחה הזו, מנקודת המנוחה הזו,なぜ such that we can create a wave gal, wave gal, why? We need to create notes פולסה התחלתי לאחר השלמה של מחזור 1. או שאפשר להגדיר אותו כמרחק מ-C1 ל-C שאחריו. גם זה אורך גל. או שאפשר להגדיר אותו כמרחק משפל 1 לשפל שאחריו. גם זה אורך גל. באופן כללי אפשר להגדיר אורך גל כמרחק בין נקודות בגל הנאות יחד. כאן לכאן זה גם אורך גל. כשנמצאים בנקודה הזאת משניים מחזור שלם עד שמהו בידיו כל נקודה שנא באחדים הראשונים. שניהם בידיו כל נקודה הזו, הנקודה הזו היא לא תודע דבר, כי הנקודה הזו היא נמם בוחת מרחק, ממצור מנוחה אינא מט. האנימ דיבר על לוגית הנקודה שגמ נמצית בוחת מרחק ממצור מנוחה שנא בוחת קיבול מלה. שתי נאות מלה, מרחק זההו אורח גל. כדי שיא אורח גל חייבים לוגית הנקודה שמצית בוחת מרחק מנקודה המנוחה שנא גם זה אורך אנחנו יודעים עד לאיזה מרחק התקדם הגל בזמן מחזור 1, נפטוב זה ככה. אורך הגל, ווייבלנט, הוא המרחק שהגל מתקדם במשך זמן מחזור 1, או במשך מחזור 1. זכרו, זמן ומחזור הוא כמה זמן לוקח לגה להשלים מחזור אחד, להשלים תנועה מעלה, מטה וחזרה להתחלה. ואנחנו נביאים את המרחק ההתקדמות, אנחנו נביאים כמה זמן זה לקח, זמן מחזור אחד, אנחנו יכולים לקבל את המהירות. מהירות שווה למרחק חלקי זמן. המיוחד של הגלי, חולי יכתוב זה כי הוא קורח, אני קובע שישו אתם תראו. און, המיוחד זה מהו המחק שהגאל יתקדם за זמן מחצורי אחד. המחק שהגאל יתקדם за זמן מחצורי אחד הוא אורח הגלי. אחרי מלה מתה מחזר אל זה המחק שהפולס יתקדם. זה אורח הגלי. יתקדםנו מחק שאורח גלי. כמה זמן נקח לי יתקדם מחק כזה? ולקח זמן מחזור אחד, להתקדם אחר כזה. המהירות היא אורך הגל חלקי זמן המחזור. אמרתי שהתדירות שווה לאחד חלקי זמן המחזור. על אני יכול לכתוב את זה מחדש, כי אורך הגל בעצם צריך להיות ברוך. שמים אורך לאורך הגל חלקי זמן המחזור. זה אותו דבר כמו אורך הגל כפול אחד חלקי זמן המחזור. אבל אמרנו שאחת חלקי זמן המחזור, זה אותו הדבר כמו התדירות. אז המהירות שווה לאורך הגל כפול התדירות? אם אתם יודעים את זה, אתם יכולים לפתור את רוב השאלות הבסיסיות בגלים. למשל, אם מישהו אומר לכם, שהמהירות היא 100 מטר ושנייה ימינה ומהירות צריך להגיד תמיד מהו הכירון והתדירות שווה ל-20 מחזורים בשנייה שזה אותו הדבר כמו 20 הרץ שתוקם משמעו. אם היה לי כאן חלון קטן, בו יכולתי לצפות רק בחלק הזה של הגל, הייתי מסתכל רק לחלק החלק הזה של מדבר 20 הרץ, אז בשנייה אחת הייתי רואה את זה עולה ויורד 20 פעם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 20. זה עולה ויורד 20 פעם בדיוק בשנייה אחת. זה של 20 הרץ. פה 20 מחזורים בשנייה. הייתה לנו מהירות, הייתה לנו התדירות, מהו הגל? המהירות שווה לאורך הגל כפול את שני אגפים את היחידות הכי מחבקים את שני הגפיים ב-20, מחזורים לשנייה, מקבלים 100 מטר לשנייה כפול אחד כפול 20, לשנייה למחזור. 5. זה פח了一遍, מכבלים 5 ו-20 תמצמות. מכבלים מטר למחזור. שזה 50 מטר למחזור זה אורח זה עורך העגל שלנו במקרה הזה, זה חמישה מטר. אני עוד דבר על חמישה מטר למחזור, אחר עורך העגל פירושון מרחק במחזור אחד. במקרה הזה, אם עגל ימינה, של 100 מטר ושנייה ותאדירותו, אני רואה זה, הולב יורד 20 פעם בשנייה, אז המרחק הזה כאן הוא חמישה מטר. בצורה דומה, אנחנו יכולים למחשב הקלות זמן המחזור. זמן המחזור שווה לאחד חלקי התאדירות, באחת חלקי עשרים שניות למחזור. איני רוצה שתזכרו את האלה, אלא שתבינו אני מקווה שהסרטון הזה תרם להבנה שלכם, כשתשתמשו האלה, תוכלו לפתוק כמעט כל שאלה בנתונים, שניים מהמשתנים, וצריך למצוא את השלישי. אני מקווה שזה יהיה